You're no. Jadi baik Assalamualaikum Nama saya Fir <laughs> Saya nak selamanya pun oh, saya nak menjadikan Saya nak baksa ini Boleh? Lagi bro Lagi bro Lagi bro Lagi bro Lagi kertas Lagi kertas belum sampai lagi Lagi kertas beran beran 剥油啦 剩ality ой Okey, okey, bawa saya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.